Юлія Кондріна вже вдруге приїздить до літньої археологічної школи... ...яка базується поблизу села Вікторівка, що на Миколаївщині. Тут разом з науковою експедицією дівчина вивчає археологічну справу. На цьому місці є залишки давньогрецьких поселень, датовані шостим... ...століттям до нашої ери. «Наразі ми поки що важливого нічого не знайшли, окрім кераміки... ...так як ми тут лише третій день, але ну, моя роль тут... Зараз вигрібати землю. Я б дуже хотіла знайти саме череп там, наприклад, людини, бо в минулому році ми знайшли кістки кози та собаки. Будь-яка знахідка тут може розповісти про життя поселення, які жили тут раніше. Також це місце святилища, тобто ми можемо дізнатися, що сюди приносили, чим жертв, жертвували Бога. А це Євген Літнінський, йому 14 років. Він з Ізмаїлу вперше приїхав до... ...Миколаївської області на археологічні розкопки. Говорить, своє майбутнє... ...хоче пов'язати з вивченням історії та археології. Експедиція. «Експедиція, за рахунком, вже друга в мене. Маю на увазі наукову. Перша була у Білгород-Дністровську. Копали залишки античної тіри. Тут поки знімаємо верхні шари ґрунту. Знаходимо кераміку, вчимося правильно... ...досліджувати знахідку. Археологи розказують, як правильно описати потім її. На що звертати свою увагу? Я хочу знайти якусь коштовну монету. Вона розкаже про минуле. Літня археологічна школа вперше відкрилася у 2013 році. Відтоді працює кожного року. Сюди приїжджають діти, які відвідують археологічні гуртки Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання. Цього року приїхали діти із інших областей Одеської та Київської, розповідає керівник Вікторівської експедиції Денис Бондаренко. На археологічному об'єкті поблизу села Вікторівка працює справжня наукова експедиція, план якої затвердили в Інституті археології НАН України. Тут разом з науковцями діти можуть ...знайти справжні артефакти минулого, додає Денис Бондаренко. «Наші діти, вихованці наших гуртків, не залучені волонтери, а вихованці наших гуртків... ...продовжують обробку цього матеріалу і вже в Миколаєві на базі Миколаївського обласного... ...центру національно-патріотичного виховання, а на базі його музею. І там вже детально вивчають ці знахідки, проводять їх датування замальовують, фотографують, класифікують і вже на основі цього пишуть саме на ці пошуково-дослідницькі свої роботи, виступають на конференціях і представляють гідно нашу область, область на всеукраїнському рівні. Ну і ми в свою чергу з наукової точки зору також ці знахідки вводимо в науковий обіг. У школі діє свій розпорядок дня. Ранній підйом, робота на об'єкті, сніданок, вихід на розкопки, обідня перерва, лекції, майстер-класи, миття знахідок, їх опис, вечірній відпочинок, посиденьки біля вогнища. Усі діти, а їх цього року у школі 20 залучаються до усіх організаційних робіт функціонування літньої школи. За їх безпеку відповідають 9 дорослих. Діти вчаться самостійно організувати свій побут, вести археологічну справу, науково підходити до історії. І все це за 14 днів перебування у літ Ітні археологічні школи говорить археолог Олександр Смирнов. Зараз ми з вами знаходимося так звана камеральна обробка чи камералка вона називається. Ну, це назва така німецька, якщо казати по-простому, це така польова первинна лабораторія. Камеральна обробка сюди ми всі артефакти зносимо, все, що знайдено, присвоїмо їм номери, списки. Потім вони замачуються в, в цих умовах в лимонну кислоту, харчову. І потім діти приходять, вони вимивають кожен. Кусочок кераміки, потім ця кераміка сушиться, класифікується, і тут вже в, в маленькій да, камеральної вона о, поділяється на види, це кухонна кераміка, столова чи амфорнатарна посуда, і потім вже археологи-професіонали визначають походження цієї кераміки. У школі можуть бути діти, які досягнули 12-річного віку. Менші – тільки з батьками. Найменшому учневі літньої археологічної школи Григорію Коптегіну 8 років. Тут він з батьком приїхали з Київської області. Хлопчик мріє знайти якусь цінну річ. «Зараз я убираю, а зараз я буду копати. – Важко? Да. – Так. По такому жару найважливий час. Я... А що ти слідила? Хочу найти зараз ще одну монету дельфіна. Да. А ти вже знаходила таку? Да, я один раз находила в прошлом году. Ну отут, от тут, на цьому участке. Робота літньої археологічної школи триватиме два тижні. Ольга Руда, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.